Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πρόεδρε για τα ευχαριστώ. καλά σου λόγια. Είναι πράγματι σήμερα μια πολύ σημαντική, μια σπουδαία στιγμή για τα αναπτυγεία της Ελευσίνος. Και θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλοι, όσοι, όλους όσοι εργάστηκαν για να μπορέσει να ψηφιστεί αυτός ο πολύ σημαντικός νόμος έτσι ώστε σήμερα. Το μέλλον των ναυπηγείων Ελευσίνος, το μέλλον όλων των εργαζόμενων στα ναυπηγεία Ελευσίνος, το μέλλον όσων θα βρουν δουλειά στα ναυπηγεία Ελευσίνος να είναι πολύ πιο αισιόδοξο. Μεγάλε ευχαριστίες στο Υπουργείο Ανάπτυξη, στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, στον Νίκο τον Παθανάση, στον Υπουργό Εθνική Άμυνα, στον τον Νίκο τον Πανακοτόπουλο, στον Δήμαρχο, σε όλου του βουλευτέ τη Δυτική Αττική οι οποίοι στιγμή. Δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια να φέρουμε εις πέρα αυτό το εξαιρετικά σύνθετο σχέδιο εξυγένσης. Θέλω όμως να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στο Σωματείο και στου εργαζόμενου, διότι επιδείξατε μεγάλη συνδικαλιστική υπευθυνότητα. Αντιληφθήκατε ότι προκειμένου να γίνει πράξη με τέτοια εξυγένση, όλοι πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, πολιτεία, επενδυτή και εργαζόμενοι να γιορτάσουμε μια σπουδαία μέρα για τα Ναυπηγεία μα. Αυτό το οποίο πετύχαμε είναι να εξασφαλίσουμε όλες τις τέσσερα εργασίας. Να λάβετε πίσω όλα τα δεδουλευμένα, να φέρουμε σχεδόν 200 εκατομμύρια σε επενδύσεις στο Ναυπηγείο και να μπορέσουμε να επαναλάβουμε εδώ σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα αυτό το οποίο είχα την ευκαιρία να δω να γίνεται στη Σύροπη. Αυτό πριν από τέσσερα χρόνια. Το ναυπηγείο είχε την εικόνα ενό βομβαρδισμένου τοπίου. Σήμερα όμω, αν το επισκεφτείτε, είναι ένα ζωντανό ναυπηγείο με πλοία τα οποία περιμένουν να επισκευαστούν με ικανοποιημένου εργαζόμενου και κυρίω ικανοποιημένου πελάτε. Γιατί κάποιοι στέλνουν τα πλοία του στη σύρρονη αυτισκήνη. Ναι. Και είναι αδιανόητο, ήταν πάντα αδιανόητο για μένα πώ είναι δυνατόν μια χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο στόλο στην εμπορική ναυτιλία παγκοσμίω να μην μπορεί. Να επισκευάζει τα πλοία στην Ελλάδα. Αυτό αλλάζει και θα αλλάξει και εδώ πέρα στην Ελευσίνα. Θα έρθουν πολλοί καινούργοι πελάτε, δεν έχετε καμία δουλειά γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πολύ σημαντικέ συνεργασίε με μεγάλα ξένα ναυτικά και ναι, βεβαίω υπάρχουν και προγράμματα του πολεμικού ναυτικού τα οποία δρομολογούνται και τα οποία θέλουμε τα πλοία αυτά να μπορούν να χτιστούν στην Ελλάδα όπω χτίστηκαν άλλα πλοία του πολεμικού ναυτικού για τα οποία το ναυτικό μα σήμερα είναι εξαιρετικά υπερήφανο. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που μιλάω. Με του ναυάρχου μα και μα λένε να αυτό το πλοίο χτίστηκε στην Ελλάδα, τα αρματοδογά μα παραδείγματο χάρη, και είναι τόσο αξιόπλοα που αποτελούν και σήμερα σημείο θαυμασμού από άλλα πολεμικά ναυτικά. Το ίδιο θα μπορέσουμε, φίλε και φίλοι, να ξανακάνουμε και εδώ στην Ελευθερσίνα. Το νερό μπήκε στα βλάκια. Θέλω να γνωρίζετε ότι εγώ προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση, θα είμαστε κοντά σε αυτήν την συνεχιζόμενη προσπάθεια. Σα θέλω και εσά κοντά στο Ναυπηγείο, γιατί ξέρω ότι πρώτα και πάνω απ' όλα αγαπάτε τη δουλειά σας. Και ξέρω ότι εδώ δεν είναι μόνο ένας μισός αλλά και μια αξιοπρέπεια, μια αίσθηση ότι συμμετέχετε σε μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία είναι ταυτισμένη με εσάς, ταυτισμένη με τη ζωή σας, ταυτισμένη με αυτόν τον τόφο, ταυτισμένη με την προκοπή των οικογενειών σας. Θα είμαστε κοντά σας. Θα τη φέρουμε εις πέρας αυτήν την εξηγένση και είμαι σίγουρος, αγαπητέ μου πρόεδρε, ότι θα κάνετε πράξη αυτό που είπατε, να γίνετε το καλύτερο ναυπηγείο στην Ευρώπη. <κάνε> Βάλτε τον πύχη των τη δημιουργία για να να το καλά, καλή δύναμη και πάντα πάντα επιδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.